Hei vaan! Mä olen Jaakko ja tänään me, minä ja sinä, tutkitaan veden pintajännitystä. Tätä varten tarvitsee lautasen, vettä, rouhittua mustopippuria ja pesuainetta. Kaada lautaselle vettä siten, että pohja peittyy. Sirottele tai rouhi veteen pippuria niin, että sitä kelluu tasaisesti veden pinnalla. Työnnä etusormesi veteen. Mitä tapahtuu? Entä mitä tapahtuu sen jälkeen, kun nostat sormen pois? Voit pysäyttää videon ja kokeilla itse. Kuten huomaat, sormen ollessa vedessä juuri mitään ei tapahdu. Ja kun nostat sormen pois, sormesi jää pippuriin. Seuraavaksi putsaa sormi hyvin pippurista ja hiero siihen pesuainetta. Laita sormi takaisin veteen ja katso mitä tapahtuu. Voit pysäyttää videon ja kokeilla itse. Tällä kertaa pippurit pakenivat lautasen reunoille. Mistä ihmeestä on kyse? Pippuri kelluu veden pinnalla, koska vedellä on pintajännitys. Pintajännityksen avulla myös pisara pysyy kasassa eikä siitä tule pienempiä pientä lätäkköä. pitää myös vesimittarin veden pinnalla pinta syntyy siitä, että vesimolekyylit vetävät toisia puoleensa ja muodostavat veden pinnalle ohuen ohuen kalvon, jonka päällä pippurit pysyvät. Saippua puolestaan vähentää pinta Kun laitat sormesi veteen, pinna alkaa hävitä. Se on kuitenkin olemassa vielä lautasen reunoilla ja siksi ohut kalvo vetäytyykin lautasen reunoille ja pippurit sen mukaan. äännitystä voi myös testata pienen kilpailun muodossa. Tarvitset tähän vettä, lasin, kolikoita ja hieman sorminäppärit. Kaada vettä lasiin niin, että pinta on aivan lasin yläreunan tasalla. Tämän jälkeen aloitetaan tiputtelemaan kolikoita varovasti lasiin ja tavoite on saada mahdollisimman monta kolikkoa lasiin ennen kuin pinta tulvii yli. Voit sivusta katsoa, kuinka pintajännitys pitää veden kasassa.